Du snakker fire ganger raskere enn du skriver. Det er en påstand jeg kommer med og det gjelder selvfølgelig ikke alle for vi mennesker er forskjellig. Men i gjennomsnitt i den norske befolkningen så vil vi kunne si at vi snakker fire ganger raskere enn vi skriver. I denne oppgaven skal vi prøve dette her ut i praksis på deg. Det er du som er prøveindividet i denne oppgaven og du skal prøve ut på litt forskjellige måter og det du skal levere er alle noe av det du ser på skjermen her hos meg nå. Du skal skrive at du som har laget den og så skal du lage en tabell som har da to kolonner og fire rader. I kolonne 1 så er det tjenester og i kolonne to så er det ord per minutt. Det første du skal gjøre du skal gå ut på tjenesten som heter tenfastfingers.com. Du skriver in på denne måten i en nettleser, og så kommer du fram til denne siden. Så trycker du på Start Typing Test. Så anbefaler jeg dig å velge norsk. Da går du här og så trycker du på Norwegian. I praksis består denne testen at du skal kopiere det som står på denne överste raden i denne tekstboksen så raskt som mulig, og skrives så riktig som mulig i løpet av ett minut. Du klikker inn innsetningspunktet i denne skriveruta, og i det øyeblikket du begynner å skrive det første ordet som hos mig er vent, så begynner klokka å gå, og så du prøve å skrive så raskt som mulig i 1 minut. Når du er ferdig så får du opp hvor mange ord per minut du har skrevet, og du får også en oversikt for hvor høy prosent riktig staving det var. Når jeg tog testen så klarte jeg 23 ord per minut. Jeg utfordrer også en del av de andre kollegaene mine på seksjonen til å prøve ut det samme, og da strakte det seg fra meg på 23 ord per minut til Eva som hadde 93 ord per minut. Hvis du skriver opp i 100 ord per minut så har du sannsynligvis touchmetoden å skrive veldig raskt på tastatur. Nå tar du antall ord du fikk på Ten Fast Fingers testen og skriver det in i tabellen här så vil jeg at du ska finne fram ett blankt Word-dokument. Så vill jeg at du skal tenke gjennom vad du ska skrive. Så tar du fram en stoppeklokke enten på mobiltelefonen eller på PC-en, så skriver du allt du orker i ett minut. Når det er gått ett minut så går vi ner venstre i ørene på tekstbehandleren hvis det Word, og så ser du hvor mange ord per minut du har skrevet. Dette tar du med deg over til tabellen din, og så skriver du in antal ord i kolommen. I den tredje delen av denne oppgaven skal du gjøre akkurat som i del 2, bare at denne gangen skal du bruke dikteringsfunksjonen som noe mer finnes i Word. Det du må gjøre før du starter er å tenke gjennom vad er det jeg skal snakke om. Så tar du igjen frem stopperklokka for å sette på ett minutt nedtelling, og når du er klar så går du opp i høyre hjørnet, så trycker du på knappen dikter. Først så kan du ha sjekket på drop-down-menyn her at du har norsk tilgjengelig. Og så trycker du på dikter og så spør den om den får lov til å bruke mikrofonen og da må du trykke på slå på. Och først da går det an å gå på og trykke på denne til du får fram en rød ring og du hører en liten lyd. Og nå er det bare å snakke alt du orker i ett minut og når du er ferdig så leser du av svaret på hvor mange ord du klarte å snakke per minut nede i venstre hjørne. Og så skriver du tallet in i tabellen. Om du har problem med transkribering i Word så kan du kanske prøve online versjonen av Word. Den kan være enklere å få til diktering for noen av dere. Hvis du fremdeles ikke får det til, kontakter du veiledning. Når jeg prøvde ut disse tre løsningene så det ut slik for mig. Og jeg er jo dyslektiker så det er jo ikke rart at det ikke er raskere for meg å snakke enn å skrive. Men det som også er litt interessant er at jeg også har tittet på hos meg, som ikke du bør ha med dig. det er hvor mange procent feilstaving det var. Og som du ser ut av min tabell så hadde jeg mindre feilstaving i transkribering og fritektskriving enn vad jeg hadde i tenfastfingers.com. Jeg transkriberade 7 gånger raskare än vad jag gjorde i Ten Fast Fingers og jeg transkriberade tre ganger med snakking raskare än vad jag skrev i fritext. Da ser du at jag har skrivit det in i dokumentet her, og for ordens skull så tog jag då i den första så vi tog detta talet delt på detta talet och i den andre, som du også ska ha med oss dig så tog jag detta talet delt på detta talet. Til slutt i denne oppgaven skal du svare på dette refleksjonsspørsmålet, og det er hvor overrasket er du over forskjellen mellom det å skrive og det å tale? Og i vilken grad tänker du dette vil påvirke dig når det gjelder å bruke diktering og eller videofeedback fremfor å skrive når du gir tilbakemeldinger? Her skal du skrive in i Word-dokumentet 100-300 ord.